السلام علیکم دوستو دوستو عمران خان کے وکلا نے توشہ خانہ کیس میں سیشن جج کی جانب سے عمران خان کی جاری ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست مسترد ہونے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کرنے کی استدا کی گئی ہے عمران خان کے وکیل کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں کی فروری کو عدالت نے عدم پیشی پر عمران خان کے وارنٹ اٹھائیس فروری کی سماعت کرنے والے ایڈیشنل سیشن جج کا اچھا گزشتہ روز کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے بہت گرمہ گرم خبریں ہیں اور خیال رہے کہ مارچ کو عدالت میں آج سات مارچ اور آج ہی عدالت میں پیشی تھی جہاں عمران خان نے پیش ہونا تھا لیکن عمران خان وہاں پیش نہ ہوئے اور عدالت نے اسلام آباد پولیس کو احکامات بھی جاری کر دیے ہیں کہ عمران خان کو کیس میں گرفتار کر کے پیش کیا جائے عدالت نے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا تھا کہ عمران خان جان بوجھ کر کہ وہ سوچ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور اس پر جب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کے سے پوچھ استفسار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی عمل ہے اور عدالت حکم دیتی ہے تو اسے پورا کرنا بھی ان کا فرض اور دوسری طرف ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے زمین گرم کی جا رہی ہے اور طاقتور حلقوں کو عمران خان کے ساتھ بہت سے دوسری زیلی قیادت کو اس بار سخت آزمائش انہوں نے ان کے لیے کھڑی کر دی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اس بار سخت آزمائش سے گزرنا ہوگا انگیزی اشتعال انگیز تقریر کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی جو سابق وزیر خارجہ تھے کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ مقدمہ لاہور پولیس کے سب انسپکٹر وسیم کی مدعیت میں درج کیا گیا اس میں کہا گیا کہ شاہ محمود اور فواد چودھری نے زمان پارک میں پریس کانفرنس کی اور اس دوران کیرال روڈ بند ہو گئی تھی بلاک ہو گئی ایف آئی اے کی جو متن ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور جس میں انہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے اور شاہ محمود قریشی نے فطرہ انگیز اور اشتعال انگیز تقرر کی فواد چودھری نے عوام کو حکومت اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف اکسایا فواد چودھری نے شار عام پر خلل ڈال کر جرم کا ارتکاب کیا فواد چودھری نے ریاستی اداروں پر قتل کے منصوبہ بندی کے بھی الزام لگائے اور مقدمے میں روڈ بلاک کرنے اشتعال انگیز تقریر کرنے سمیت دیگر دفعات کو شامل کیا گیا ہے مقدمہ تھانہ ریس کورس میں درج کیا گیا چھ تین بحوالہ رپٹ نمبر چھ ایک ٹو زیرو ٹو ون زیرو ٹو تھری پی ایم اور آ, محمد وسیم سب انسپکٹر ہے وہ تھانہ ریس کورس میں ہی اس کی تعیناتی ہے اس میں باجرم ایک سو سینتالیس ایک سو انچاس ایک سو ون ففٹی تھری دو سو نوے دو سو اکیانوے پانچ سو پانچ اور پانچ سو چھ کے تحت مقدمات درج کیے گئے فواد چودھری نے اپنے کارکنوں کو تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھڑکایا استیال دلایا تاکہ لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹے اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اپنی عقائد کی حفاظت پر یہ یکسو ہے ان عدالتوں میں ان کو آ, بولوانے کا مقصد ان پر قاتلانہ حملہ کروانا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ عدالت میں آئیں اور پھر ان رستوں میں جو ان کے بتائے ہوئے ہوں گے موقع مل جائے گا اور وہ عمران خان کی جان لے سکیں گے بہرحال اس طرح کے مقدمات کے حوالے سے جو متن ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا بتا دیا ایس ایچ او تھانہ سیکٹریٹ اسلام آباد ندین طاہر ایڈیشنل اسٹیشن جج اسلام آباد کی جانب سے جاری وارنٹ لے کر عمران خان کی رہائش گاہ جب زمان پارک لاہور پہنچے تو اس کو وہاں سے رجسٹرنس ملی ان سے جھوٹ بولا گیا تو ایف آئی آر میں انہوں نے بھی ایف آئی آر شبلی شبخیز اور ڈیڑھ سو لوگوں کے خلاف درج کروائی ہے جس میں اس نے کہا کہ شبلی شبخیز نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے انہیں روکے رکھا جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور یہ سرکار کار سرکار میں مداخلت تھی اور لکھ دیا لکھ کر دیا کہ عمران خان وہاں موجود نہیں ہے اس موقع پر ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈیٹس ڈنڈوں سے مسئلہ افراد ڈیڑھ سو افراد وہاں موجود تھے جنہوں نے ان کا روکا اب یہ بات بھی سچ ہے کہ عمران خان کے بارے میں شبلی صاحب کی واضح جھوٹ تو اس وقت اس کا بھرم ٹوٹ گیا وہ جھوٹ سامنے آ گیا کہ عمران خان نے فقط اس واقعے کہ جب وہ بسا رہے تھے کہ عمران خان گھر میں موجود نہیں ہے زماں پارک میں ان کے اپنے رہائش گاہ پہ موجود نہیں ہے تو بیس منٹ کے بعد عمران خان نے سامنے لوگوں کے سامنے آ کر تقریر کرنا شروع کر دی جس سے شبلی کا بول بولا ہوا جھوٹ جرم بن گیا اور یقینی یہ کم از کم عمران خان صاحب اس کا بھرم ہی رکھ لیتے دوسری طرف وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ خاں نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے بطور ڈی جی سی اور بطور ڈی جی آئی ایس آئی سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں منظور نظر افراد کو جج لگوایا یہ بہت سنگین الزام تھا جس کی اب یقینی انکوائری کرنی چاہیے رانا ثناء اللہ نے کہا جب وہ ججز کی تقرر کی کہ پارلیمانی کمیشن کے رکن تھے تو ایک جج لگانے کے لیے فیض حمید نے ان سے بھی سفارش کی تھی لیکن انہوں نے وہ تقرر نہیں کی لیکن بعد میں وہ جج بنا دیا گئے تاہم اس جج کا نام رانا ثناء اللہ نے نہیں لیا اگرچہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کے سابق آفیسر ہوتے تھے ڈپٹی کلیکٹر تھے غالباً جو آج کل کینیڈا میں ہیں اشر عظیم نے بھی بتایا تھا کہ کس طرح خفیہ کے لوگ افسران کو اپنے دام میں لانے کے لیے ہتھ استعمال کرتے ہیں ان کی خفیہ ریکارڈنگ کی جاتی ہے جہاں انہیں ہوٹل یا سیف ہاؤسز میں لڑکیاں اور شراب پیش کی جاتی ہے پھر ان کی خفیہ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے ساری عمر بلیک میل کیا جاتا ہے اس طرح ان ججز کا یا ان کا کوئی بھی فیل ان سے مخفی نہیں ان سب کی فائلس جو ہے وہ ان کی ریکارڈ پر ہیں وہ ساری زندگی ان کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے گزارتے ہیں کسی کو سرتابی کا اجازت نہیں ہوتی تو یقینی یہ ایک بڑے اچھمبے کی بات نہیں پاکستان میں ہمیشہ خفیہ نے یہ کردار ادا کیا اور کوئی سیاستدان ایسا نہیں اور کوئی آفیسر ایسا نہیں اور نہ ہی کوئی جج ایسا ہے جس کی پاس ان کی آ, ان کی جن کی کمزوریوں کا علم ان خفیہ کو نہ ہو اور اس طرح اگر کوئی بندہ بہت اپ رائٹ ہے اور وہ سٹینڈ لیتا ہے اور وہ آ, ان کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیتا ہے یا ان کے دام میں جال میں آ, نہیں پھنستا تو اس کے لیے پھر مزید اور ٹیکٹسی یہ استعمال کرتے ہیں بہرحال یہ پاکستان ہے یہاں ہر چیز ممکن ہے تو میں آپ کو گائے بگائے اور بھی ابو خبری تھوڑ, تھوڑی دیر تک اور بھی دوں گا تو انشاءاللہ شاء جڑے رہیے. اپنی آرا سے نوازی ہے لیکن ایک بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ سخت آزمائش کا دور ہے اور جس طرح اب جس طرح یہ کہا جا رہا ہے ابھی وہ ایک اینکر ہے اور وہ ایک پروگرام بھی کرتا ہے آفتاب اقبال وہ اس نے کہا کہ میں رات کو ڈھائی بجے یہاں موجود ہوں بہت سے لوگ یہاں کارکن ہیں خبردار اگر کسی نے ان کو ہاتھ لگایا پہ اس کو علم نہیں تو کہ طاقت کا اصل حقیقت کیا ہوتی ہے اور جب ریاست اپنی ریٹ قائم کرنا چاہے تو آفتاب اقبال آپ کے چر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں آپ کے کارکن تو یہاں دور دور تک نظر نہیں آئیں گے پچیس میں کو آپ نے دیکھ لیا تھا ریاست کی ایک نیم رضا رضامندانہ ایک ریٹ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کی بعد میں ٹیسے ابھی تک وہ ٹکورے کرتے پھر رہے ہیں کارکن تو آپ کس کھیت کی مولی ہے آپ تو ویسے بھی عمران خان کا مذاہب بن کر آپ نے خوشامتیوں کا تمام تاریخ کو آپ نے بیٹ کر دیا ہے اس آپ سے بڑا بے شرم اور جھوٹا انسان دنیا میں اور کوئی نہیں اپنی کم از کم اس علم کا جس پہ تمہیں ناز ہے جس پہ تم فخر کرتے ہو اس کا ہی لحاظ کر لیتے اس کا ہی بھرم قائم رکھتے آپ سے اجازت ہوں.